Millainen on elämää kärsimysten täyttämää? Parhaimmillaankin se on työ ja kiire rauhaton. Riidan raastama on se Itsekkäästi ihminen Toimi toista syrjien Mitä varaa Muuta on kuin to kaikki minkä vaivoin saa, kohta arvon kadottaa. Entä valtakunnia, niin kuin korsi murtua? Tyhmä valta ahnehti, toinen tyhmä kadehtii. Mitä onkaan suosio, aihtuva kuin tukio. ei voi luota ystävään, Veli luopuu veljestään. Miksi onni pakenee? Aika me sen turmelee. Synti täällä myrkyttää takin elämä. ista on hurskaus, heikko ihmissuoritus. Se on turvakelvoton, alkaessa tuomi on. Mitä onkaan kuolemaa? Vai vain loppu vaikea, mutta kautta kuoleman Pääsen luokse Jumalan Sieluani virvoittaa, tuskan alta kirvoittaa Saan kerran tiedän sen, täydellisen autuuden, vanhurskasten kunniaa. Täällä voin vain aavistaa. Herra auta valvomaan. Uskomaan ja toivomaan.